حميد أ كيداير أ حميد؟ شحال داير جدي ياس؟ واخا عمر السوق راه غب... ما يغبرك علينا. أيه مالك تغبر علينا أخويا عمر السوق، راه نتا صاحبنا من الأول. كيداير؟ بس عليك الله يحفظك، شحال الماعز أ سي حميد؟ كلوش عاطي كاين اللي عاطينا 18 كاين اللي عاطينا 16 كاين اللي عاطينا 15 مزيان أصاحبي 36 36 مزيان هذا ش في السن رباعي هذا سيدي خلص خلص كنية. خلص تنيه الشباب هذا شحال دايره مزيان شحال دينا لك هذا هذا هذا لا استينا والبيع البيع ديالو طيب. شحال هنا في 70 ما عطاونا والو الله الله خروفه كان فيها بالخطيه لا ما تبيعت بالخطيه لا بالخطيه والله لا و جديد قدسالطيط راجل تخداه سيدي البيم كاين م... الثمن كاين شويه مزيوده 16000 في البيم تاع 20 قاف حوالي مزيوده مزيوده 15 وكاين المليح ها الناس مع آه آه آه هذا العام آه العلف والترانسبورط غالي واحد الثمن خيالي و هذا المازوت هذا يكون واحد شوية ديال ان ايه. شاء الله يكون خير ان شاء الله الله الله السلام عليكم. ورحمة الله. السوق <سلام> <الحمد لله. سلام> من, من غادي الحمد لله الخير الله موجود الخير الحمد لله ويدين ويدين. الخير موجود الحمد لله. <سلام> <عطال. علينا وعليك>. زيتي زعبي جيتي تشري سي حسن عجينا جيتي هويت شريت الحولي ديالك شريتي ولا مازال انا شريت اخويا شريتي مزيان شريتي اخويا 40 ريال ريال العام العام زاد بزاف ولكن نحس العوا انا اخويا الله يحسن غالي غالي كلشي غالي راه واش كاين ها عارف كاين عارف الله دي كين آه. دي ميت. ميت. الله الله لك مرحبا الله يحفظك ليا الله يبارك فيك غاليه هل انت عطاونا عطاونا 12 من 12000 من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك ها هي شتي 12000 ها. ها. ها. يلاه سنديه عمر بارك الله فيك ما ما والو عليه خلينا هذا 8 ورابعين 8 ورابعين ألف هذا المعطى هذا وأربعين ورابعين السوق اليوم أخي السوق شوية اليوم السوق شوية ياك آه شوي ولكن شاء الله إحنا ياك كل شيء الله شحال باش مقطوع مقطوع مزيان تبارك الله سمين تبارك و هادو هكا هدا 43 45 45000 درهم مزيان ودات سي عمر تا زي الطرف نستعف رحمان السي عبد الرحمن كيدير السوق هاكا السوق زين تبارك الله الله يجعل البركه الناس كتفك الخير موجود خير موجود تبارك الله واحد الكساب يقول لي سالم ها هو جايته هو جرى الله يجعل البركه بركه برك كل الخير؟ شوفو مول احمد هنا اتان ثلاثه جمال هادو بارك الله والله الا الله الا زيني والله ما عندي ما نقول صراحة تضيت والدينا والديك وراك ابراهيم تا بقي راه باقي عنده شي خرفان كيبان لي راه خليه واش <تصفح> كيعطي لي عطى مده 27 كاينه 28 كاينه 29 شحال كنطلب فيهم هادو دابا قد البايه جاية من البلاد يا الرحمن يا الرحمن من راحان الناس الرحمن الله يبارك هادي يعطينا فيه 28 هذا يعطينا فيه, فيه 28 هذا يعطينا فيه 28 هذا يعطينا فيه 27 كله التامان دي لا كل واحد يجي أعطيك التامان حولي يدي اللي بلاته صحبها دي تعودوش لهذا الظرفي لك السعب الكبير هيدا سعب كبير جاهيدا سعب كبير الله تعالى انا هذا هذا الله حسين يلا حسين تحية المختار تحية الله الله ما الله على أغلاء ما الله على على أمين الله ####خليها تا شريف...